אה לאן מה זולה שלטולה? טל ואני דומה לשרקן? בתקופה הכונה שמתי לב שנכנס טרנד חדש באינסטגרם וביוטיוב אנשים שברחו מהברבנל והתחילו לרקוד בקצב לעד מכוניות נוסף קייקי טוענדס, אח שלי היקר אז אם אתם חיים בפלנטה אחרת או בקרסת קוטג' זה צ'אננג' חדש לשיר של דרייק קייקי אז אם אתם תרפסו קיקי צ'אננג'ה אתם תמצאו מלא אנשים שרוקדים ליד מכוניות נוסעות <קיק> <קיק> <קיק> אבל איך הכל התחיל? הכל התחיל כשדרי קנולה אז הוא היה לבן אבל הוא הבין שהדיבור היום זה להיות שחור אני לא גזן אמא שאני מובדל ומרח על עצמו כל יום שכבת הדינה שנוטלה כשהוא הגיע לגיל 22 הוא כבר היה ממש מתוק מה שגרם למנה אנשים לבוא וללקק אותו אחרי שנים של תסכול, כאב ויאבון הוא החליט לכתוב על זה שיר קיקי דו ומה רגע הזה העולם משתגע כולם מתחילו לרקוד אבל אני החלטתי לקחת את זה צד אחד קדימה ברומת האותגר אנשים. אחד רוקד, והשני נוסע. אבל אני החלטתי לקחת את צעדים קדימה. הבנתם אותי. מכהש שנננתם מסירטון, אל תישכחו לא做个ไลק לשירטון, לא做个 subscribe לערוץ, נלךות אל הפרמונ, כי כל פעם שבוחרים ישיבה בזולו של טונה, ותגיבו לי בדוקבוד, אז the cake